בא אחד העשיר לגאון מווילנה. אומר לו רבנו תראה, אומר לו הוא חולה ועיוור ויש לו כסף. אומר они, אין לי כלום חוץ מזה. מה עושים רבנו לגאון מווילנה? אומר לו, לגאון מווילנה... אני, אני אתן לך ניסיון, תמכור את כל הכסףreibt widz את כל הנכסים שלך, את כל הבתים, שלך, את כל מיליונים שלך onanie. ותחלקת הכל. הוא גם עיוור, גם לא ברי, גם לא אישה, גם לא ילדים וגם לא כסף רבנו אני לא זה הניסיון שאני אתן לך נכאורה הוא לא טוב, נכון? הוא עמד בניסיון מחר את כל הריחוש שלו מחר את כל הריחוש שלו חילק את כל הכסף שלו לתלמידי חכמים לעניים, לצדקה וחיכה אחרי שבועיים מגיעה אישה אומרת אני רוצה להתחתן רק איתו או הגברת, אבל הוא א' ב', רק אותו אני רוצה. טוב. הגאון מבין ואומר להם, אני אסדר את הקידושים. בדרך לחופה, אומר הגאון מבין, הקדוש ברוך הוא, ראשון לא יישא אישה אדם עד שירענה. איך יכול לראות אותה? באותו רגע נפתחו לעיניים. באותו רגע נפתחו לעיניים, כשבוכה אמר לי. הצדיקים קובים בו על המזה. נתן צדקה. ושמע למרות שורה, אקום לכורה מאריאת של הצדיק. באותו רגע נפתחו לו עיניים, הקדוש הקדוש ברוחו, דרך התקון מתקון מניין לה אותו. הברכה של הגאון מניין לה התקיימה ופתחת עיניים וראה, ואחיו חתונה, נולדו לו ילדים, והוחרזר להיות עשי נולטו לו ילדים והוא חזר להיות עשיר, הנה מה שאתה רואה זה לא מה שהצדיק רואה מה שאתה חושב רע זה לא מה שהקב' הוא חושב רע לכן הוא ברך דהן האמת, לכן ברך את הדהן האמת כי הוא דן דין אמת בדיוק הזמן, בדיוק המקום, בדיוק הרגע, בדיוק הכל צריך לזרוק את השכל כשהם יודעים מה מי שמבין את זה ותחיל לפמפם את זה, יתחיל ליהנות מהחיים. מי שלא כל הזמן יהיה ממורמר.